Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Определят го като един от най-бруталните престъпници в последното десетилетие. Наричат го Чикатило. Смятат го за безупречен и безкруполен в това, което прави. отвличане, убийства и заличаване на следите. Сиси. През миналото десетилетие става част от бандата на Райко Кръвта, след убийството му наследен от собствения му баща Васил Василев Байвасо. До скоро сенките в групата бяха само мид. Представяхме си ги като част от филм или роман, където всички стрелят, има гангстери, но те са художествена измислица. Той обаче е част от групата, а те са най-добрите в разпределянето на наркопазара. Черното тото, лихварството, отвличанията, снабдяването с оръжие и показните разстрели. Доскоро. През лятото на 2013 бяха задържани с акция и наречени с общото, но достатъчно кръсноречиво определение – Киларите 3. За тях се говори, че дебнали и главния навис Жоро Илиев. Част от тази банда до 2009 година е именно Станислав Ангелов Сиси. Той е осъден за 4 убийства. Утрича само за едно. Преди няколко дни реши да даде първите си показания пред камерата ни. Междувременно разкритията му пред спецсъда не само отприщиха разследването на престъпленията на киларите 3, но и откриха труповете на иначе безследно изчезнали. Киларите отричат. Един от тях проговори. Уникални разкрития от света на мафията. Схемите, прикритията, рекитите и мотивите за безкруполните методи. Сега. Разказите и признанията от първо лице. За първи път от сърцето на мафията. И ако си мислите, че и това е част от игрален филм, грешите. В ничия земя те са такива, каквито в действителност са. Мога ли да те наричам Сиси? Да. Да не те ядосам? Да не ме ядосаш не. Не се ядосам от това нещо. Добре, защото е страшно, ако те ядосат? Така ли? Е, какво е страшното? Сиси, излежаваш 30 годишна присъда за 4 убийства. Да. Знаеш, че те наричат пернишкият чикатило? Да, да. Пърнишки е не знам. Чикатил, какъв, е, какво прави? Сериен обиец. Сериен обиец. Чувстваш Торише? ли се като сериен обиец? Аз не се чувствам като сериен обиец, и не знам как се чувства един серен обиец. Е, Щом не съм осъдан, ето ги присъдите за четири убийства. След да, две е, да. на са серия, значи съм такъв. Как се чувства? Не знам как се чувства един сериен обиец, за да ти кажа, чувствам се като сериен обиец или като. Един обикновен а, приклю, който се повярвал малко повече, или като... Доста като... трябва да си повярвал за три убийства, само за едното всъщност, не признаваш. Значи, аз съм забъркан в четирите убийства, от до. Заслужавам присъди. По някои, ако трябва да съм коректен и честен, може би по-тежки наказания. По някои заслужавам много по-леки наказания. Замесен съм, забъркан съм, но тук никъде няма фактология, няма истината. Аз Има един луд, който е решил да убива. Аз съм лудия, който един ден е се събудил. все е казал, аз днес трябва да почвам да убивам. Как попадна в групата за убийства? Има ли реални причини за, едно, за всички от тях, за всички от тези убийства? Не, не знаем. Има причини. Дали са мои, дали са реални. Реални, също му се е случило това нещо. Са реални. Има да. Има. Какви? Ми, такава е практиката на групата. По този начин се всява страх, по този начин се печели власт на улицата. Как да го обясня по-точно? Хората го знаят. Страх е нещо много голямо. Така се контролира всичко. Целият град така се контролира от тази група. С страх. Един човек, който е враг на групата, когато изчезне безследно. Близките му се надяват, първите ден, два, три, пет, седмица, две, нали той разбира се почти винаги е престъпни. Го допускат, случвало се, някой път издирване от властите, почти всички са с влезли в сила присъди или висящи дела и казват, добре, окей, може би се крие и след известен период от време вече спират да вярват, че този човек се крие, не се свързва с никого, с майка си, с баща си, с жена си, с децата си. И вече никой не вярва, че той се укрива от закона или е от когото да е давав? Вече всички знаят, че той не е жив. До ден, днешен има в Перник така десетки случаи. Цветелин Карпозов. Цветелин Кърпозов. Трупът му е открит през май 2009 в района на село Планиница. Пет месеца по-рано е обявен за издирване. Полицията веднага насочва подозренията си към Станислав Ангелов и обявява, че начинът на убийство Куршум в Тила насочва към организираната престъпна група, която е свързана с убийства, изнудвания, рекет, палежи и бомби. Шефът на ченгетата, иначе медийно пестелив, обявява, че разстрелът прилича на другите два, за които подозират СИСИ. За убития Карпузов, сервитер в Верига столични заведения, се смята, че е станал жертва на практиката на групата да избиват длъжници заради невърнати кредити и за назидание. Светелин Карпузов, това му чето, което аз съм осъднен, нали? Uh -huh. Той е намерен. Да, той е намерен. Защо е убит? Защото си позволил да вземе пари от групата, да не ги върне, да сложи групата на второ, на, трято, на трето място. Има други приоритети, не се страхува от групата. Тря... Което е основание да бъде застрелян? Ми, основание не, е, просто... Как да го кажа? Групата, когато се появи и реши да вземе един бизнес, независимо какъв е той, вижда кой е най-влиятелният в този бизнес в този район и този човек е или застрелен публично, или изчезе. Около него, който си е позволил да надигне глава или по някакъв начин, или да каже нещо, и с него се случва същото. И нормално хората реагират, страх ги е вече, се дърпат, знаят какво следва. И това след това години наред работиш без никакъв... Никакви притеснения. Никой не те въртеня за нищо. Полиция прокуратура в този град няма да ги обсъждаме, защото не съществуват. Биляна Кръстева, Кирил Христос. Ще кажа само, че в момента един от шефовете в полицията на е очевидец на убийството на Николай Христов Хаян. Бил е там. Укрива, че е бил там. Имала е среща с него по това време. Сиси е признат за извършител на убийствата на Биляна Кръстева, чийто мъж също е бил длъжник на групата на полицейския син Кирил Христов Багира и изсочения за бандит Николай Христов Хайо. Не признава само за последния, макар да е задържан за разстрела му през 2010 година. Мотивите са пари и опит за налагане на респект. Изкарват го от ареста с гаранция от 15 000 лева. Какъв е мотивът? Мотивът е дълг, сериозен дълг към групата. Целта е съвсем друга, така се процедира, влича се това момиче, убива се, прикриват се всички следи и след това се иска откуп за нея. С ясното съзнание, че няма да бъде върната никога и има такива случаи в държавата, които се знаят. Какво се случва? Ми, Беляна живееше с едно момче, което играеше еврофутбол, незакон при нас, при групата. Взимаше пари на лихва, станаха много големи борчовете, както ги наричаме. Дълговете станаха много голям. Той работеше нещо на летището, оттук оттам докарваше незаконни неща, телефони, часовници, някакви скъпи неща, с които успяваше по някакъв начин да, да, да поуправи нещата. В един момент почна да се крие, да изчезва. Аз се занимавах с черното тото и с лихвите в групата. И цялата тежест падна върху мен. Къде е? Намери го. Какво става с тия пари? Защо не си отчитат тия пари? Нали, това черното. Тази седмица е спечелило 30 000 ляда, да речем. Един има 20, има той да ги дава. И един човек, като е от 10 сме му ги дали това. Значи не сме работили за нищо. Нищо не сме спечелили. Трябва да ги вземем. След това съпругата му се свърза с нас. Аз я познавам от ученическите години. Тя е по-голяма от мен и не ми, е, не ми е с ученичка. Дори не знам да сме учили в едно училище, но се познаваме. Перник е Мала град. Биляна? Биляна че. Той дължи прекалено много пари на други хора, че започва да злоупотребява, освен с това, с алкохола и с наркотиците. Тя взе лично от мен още една сума пари. След това аз и Ханс и отнесохме друга сума пари. И всичко вървеше към, към управление. Тя работеше в брокерска къща. просто. Всичко беше нормално, в някакви нормални граници, ставаше въпрос Ние давахме пари, за да си оправи проблемите с тук, с някакви Софийски, как да ги на ръка, назваме. хвари, да речеме, дилари, оправи си. Всякак да знае, притесняват, за да има да дава само на тази група, че мен ме познава, от един град сме и така. Мен ме задържаха след известен период от време, тя не я плащала нищо. Не е носила, не се е свързвала, оказва се, че е взела пари, голяма сума пари е взела, връщала е на други места, не е отнесла на групата, което озлобява абсолютно всички от групата. Особено хората, които са нагоре, са озлобени, че са пренабрегнати. Кои са хората нагоре? Ми, хората нагоре са лично, пряко с мен и Милчо Боянов, пряко с Чирос. Това е човека над Тома, да, да, над него седи Васил Станков на Райко Бащано. Бай вас, да. Както го нарича. Той седи най-отгоре. Аз съм имал малко срещи с него, малко разговори. Не мога да кажа. С съм се виждал многократно, ежедневно, по телефона, когато ми е важно, успешно, идва. Аз идвам, няма проблем. Васил Станков не мога да му звъна и да му каже, авайди, къде си? Или трябва да вида спешно. Налагало се, виждали сме се. В инцидентни случаи, по работа се е налагало да се виждаме. Но всичко, каквото и да се е случило в групата, всеки спомена името на. Райко на въща. и преди смъртта на Райко, и след смъртта на Райко. Нито едно от споменатите имена, както се казва, не е случайно или плод на художествена измислица. Дори напротив, Сиси току-що изреди имената на тарторите в една от смятаните за най-брутални банди за мокри поръчки. Машината, разбита през 2013 според прокурорите се оглавявала от един човек, с повече от едно име. Васил Арарски, известен и като Райко Кръвта. След убийството му през 2005, няколко месеца след това на Георги Илиев, ръководството на бизнеса поема баща му Васил Станков Байвасо. Името на Жоро Илиев и тук не е случайно. Заради неофициалната полицейска версия, че Райко Кръвта е свързан с убийството на боса на Виз 2, а по разстрел, два месеца по-късно, е отмъщението за това. Неговото име беше споменето и връзка с убийството на Жоро Илиев. Да, за го. Съм чул, че се споменава. Че е извършител, че е станало това нещо. Че е извършител на убийството на Жоро. Да. Да. Но не мога да ти кажа никакви подробности, защото не знам нищо. А, това е преди 10 години аз съм бил едно лапе в групата, което аз тогава не съм и подозирал за каква група става бълз. Едно дете на 21 23 години. Имал съм някаква представа, че това е просто сериозно. Жено, нали? Като стана въпросът от убийство на Георгий Илиев и след uh, 20 дни пишеш в един от жълтите вестници, uh, райкостът стои за убийството, въобще не го приемаха, че те го и го приемаха с на смешка. Но не знаех, че групата е толкова сериозна и в такива. Кога си даде да сметка, че групата е толкова сериозна и в такива размери? Ми... Много скоро преди вляза влязе готвора, нещата се случиха много бързо. Как? Тръгнаха надолу, изчезнаха две момчета от групата, много близки. Много близки на Райко, близки на групата. В групата се играеше една роля, все едно сме загубили две момчета. Все едно е станало някакъв проблем, че враговете, че нещо се е случило. След това разбрах, че нищо не се е случило, че нашите си приятели просто не знам по какво поручение, по какви подбуди. А, коментира се, че са дължали много пари на, на райко на баща му. Там се получиха едни и три. Тя е много сложна. Не е за разказване, не е за интервю. Не трябва да ти разказвам тука три дни. Структурата е започнала да изтребва и да предава собствените си хора. Така ли? Казваш, изчезват. От 2007. Да, 2007 г. май смисъл, че не знам какво пишеш. Някъде съм чел, не си спомням точно кога. Тогава. Ме викна шефа на Боба, Робърт Петров, на перник и ми обясни, че нямам място в тази група. Каза ми го поне така, ми звучеше най-сърдечно и най-приятелски част. Нямам място в тази група, защото тази група се така ще свърши като другите. Ще ме използват докато съм полезен и накрая... Аз тогава не повярял, въобще не мислях. Аз седехме и коментирахме, кой ги отвлече, как стана, какво се случи, защото те изчезнаха безследно. Излизат, отиват на срещи и изчезват. След това вече разбирам подробности, че са си ги викнали на среща нашите момчета и така са изчезнали. След това навързах нещата, защото Милчо Боянов ме накара да отида до Румен, а до Ханс. Звън на Мил ми каза, не дига телефона. Виж какво се случва и беше така доста притеснена. Трябваше да е на свалта. в София, някак нещо, като Аливи си правеше на най-голов приятел, едно момче. Отивам, намирам Ханс целият в Као. Царя в Као, гледаме един окорен оплашен. Обаче това беше нормално, защото те си криеха наркотиците и оръжата ги заравяха за по-сигурно и мислех, че са имали някаква така работа. Ще го приех напълно, само казаха Милчо иска да разговаря с тея. Звънни му е, ли? Е, ти номер, е, е, е, телефона моя. Не знам какво направих точно. И до там. Много след това разбрах какво се е случило. Много след това. След това и Милчо си признава, пред мен е лично е признава. Какво призна? Ме, призначе, коментарът му беше, като стана въпрос за убийството на Цветелин, на Биляна. Му каза, отдавна не сме свършили никаква работа, трябва да скрием някои, вече не ни взимат на сериозно. Едни такива епитети, едни такива навивания, той се самонавива, мен навива. Не сме свършили нищо, не ни взимат на сериозно. Олекнахме, виж каква група сме, не сме. Скрили никой. Групата използва такъв термин, който се използва в тези среди. Не сме скрили никой. Това означава да бъдат отвлечени обид някой. Да бъдат прикрити всички следи да бъде безследно. Изчезнало, няма дознание. Да Изчезнало някъде. Няма убийство, няма нищо. Трябва да слършим нещо. Е, това не беше работа с тия двамата, тия двамата си наши келеши. И тогава си казвам. И не го е крил. Пред мен лично не го е крил. Говорила и за други убийства, не, не го е крил. До тук два трупа бяха намерени, по твои показания? От не, не. Не, не. не, един. Чи? На, на Тодорнов и Ханс. Колко още могат да бъдат намерени? Значи могат да бъдат намерени много. Щяха да бъдат намерени много, но държавата няма способ. Държавата не е организирана, може би не иска, няма. Не може, не знае как да работи с хора като нас. За колко още убийства имаш информация и можеш... Действително да кажеш кой, къде О, но... не, не мога да кажа нищо. Започна да даваш показания, така или иначе? Аз съм започнал, но не мога да кажа. Аз знам за този, този, този. Знам, че са убити от групата. Всички са ми казвали от групата. Милче ми е казал. Случвало се, е Румен да ми каже нещо. Знам, че са убити от групата. Знам някакви детайли от случката. Как са убити. Защо. Как са се развили нещата. Но на... няма кой да му стая жив, да знам къде са. Да знам в момента, къде са тези трупове заровени, нямаше да си говориме със сигурност. Аз съм тук в момента съвсем случайно. Просто така се развиха нещата. Милчо Боянов вече беше изправен пред дилема. Реши да си реши проблема с не прокурор Дисер Михайлов. Перничкия, който не е лихвар. Твърдо го заявявам, че не е лихвар, защото го оправдаха, не? Милчо има контакти там. Доколкото знам Байвасто има контакти насякъде в Перлипо. Няма осъден лица на групата, докато беше жив Райко. Докато беше жив Румен Алфа, нито едно лице от групата не е осъдено, може да се провери как става това нещо. Най-сериозните структури, изградени и тук, в столицата и къде ли не, и в малки градове, които държат всичко. Пак се получава, че някой дилър за нещо е осъден и при нас няма такова нещо. Защо след смъртта на Райко нещата се промениха? Значи след смъртта на Райко... Не знам, най-вероятно, част от контактите се загубиха, Райко държеше повечето неща. Румен Стефанов остана да, се, да държи групата с помощта на Милчо Боянов и на Васил Станков. Бай вас. Само, че, как да го кажа по-нормално, Румен беше мъж на место, Румен държеше на хората. Независимо дали е въпрос за престъпление, за нещо добро, Румен беше човек. Наистина беше човек, разбираше, влизаше в положение, не му... Мог... Просто не поз... беше въпрос на на достоинство да оставя едно момче да кажа как да там толкова много пари за този обикновен дилър на улицата, който ми изкарва 10 пъти по малко пари. Не мога. Той не беше такъв. Но парите минават и стоят през Нилчо Боянов. Той е касата на група. По-големите суми пари са при Васил Станков. И винаги има проблем, когато трябва да се дава определена сума пари, която е по-сериозна, те двамата не искат да я дават. Те двамата да се опитват да навият, който и да не се дадат тези пари, че не е нужно, че няма смисъл. За какво да ги даваме тези пари? Остави го този, няма да ти се отблагодари, е такива неща. Ти получаваш ли пари за убийството? Не, не съм получавал пари за убийството. Как се случват нещата? Как се отблагодарява от след това? Значи аз тогава дължех много пари на групата. Защо? Защото бях в ареста 6 месеца. Повиняя е за убийството на е Николай е Христов хай. Групата ме извади. От ареста платиха гарантия 15 000 л. Адвокати, разноски, ходяха при жена ми и носиха пари на съпругата ми. Имам малко дете. Просто като излезах от затвора, от ареста дължах много пари на групата. Не знам колко пари. Вързаха ме да съм бъж, бъжник на групата. Ще са ме извадили и така. Мисля, това си дължен да убиваш. Не, не съм дължен да убивам. Дължен съм да върша някакви неща, които са полезни на групата. И това убийствата не са съвсем някакви неща. Как те Нача, убеждават, към. че това е полезно на групата? Те не... как ме убеждават че това е полезно на групата ми? Тя групата така е работила винаги, още като съм влезал в нея. Тя групата взе пазара и се наложи, когато изчезна едно че, след това друго. Изчезнаха 5-6 човека в Перне, които бяха някакви знакови фигури в... в игрите. И така се наложи групата. То беше ясно, Така се действи. Още истории от ничията земя След рекламите по нова телевизия